נמשיך עם של מה שקורה בלובריקון 6. יש דבר אחד שלא ציינתי בסרטון הקודם. לובריקון 6 אינו מסתובב כלל. ובכיוון אינו מסתובב, אין בו קו משווה. דיברנו של הגרב הקפוק. بنقوم لاگيد شهوناه לאורח קוva משוות, הייתי צריך להגיד שהוא נה לאורח מעגל גדול. אם מניחים שקדור ערס או חוקים קדור, הוא אינו קדור מושלם, אבל נניח שהוא כן, אז קוva משוות שלנו היא מעגל מושלם. כדי שלכוכב לכת יהיה קוva משוות, הוא חייב להיות מושלם. זה כאנגיד שהוא נה לאורח המעגל הגדול ביותר אפשרי לובריקון הגוש הזה, עם הגרב הקפוא, נע לאורך אחד מהמעגלים הגדולים על הפני הכדור הזה. עכשיו שאנחנו יודעים שלובריקון 6 אינו מסתובב, ברצוני לעשות ניסוי נוסף איתו. גוש הקרח עם הגרב הקפוא אינו הדבר היחיד הקיים על לובריקון 6. אינו הדבר היחידי. מכאן אנחנו מסתכלים עליו ממרחק, אך ניתן לעשות עליו זום. ולראות את פני לובריקון 6. אלו פני זו בננה קפואה, זה גוש קרח, ובתוכה יש בננה, בתוכו יש בננה. זאת בננה קפואה, זה הציור הכי טוב ש... שאני מסוגל לצייר. ביחס לפני לובריקון 6, הגוף הזה, הגוש הזה, הוא לגמרי במנוחה. אין לו שום מהירות משיקית, כפי שהיה לה גוש עם הגרב. ככה הוא נצחים. לזה אין כלל מהירות משיקית. מהם הכוחות הפועלים עליו? יש לנו את כוח הכובד לכיוון מרכז לובריקון 6. יש לנו את כוח הכובד, אני מצייר את כל הכוחות על מרכז המסה של הגוש, אצייר את זה באותו צבע כמו קודם. יש לנו את הכוח הכובד הפועל בכיוון הרדיאלי כלפי מטה, כוח הכובד הפועל רדיאלי כלפי פנים, אנחנו יודעים שהבננה הקפואה אינה צוללת לכיוון מרכז לובריקון 6. על כן, צריך לפעול כוח נוסף בכיוון רדיאלי, כוח השומר על הגוש במנוחה. זה הכוח שפני לובריקון 6 מפעילים על הבננה. או על הגוש הזה, המונע ממנו מלצלול לכיוון מרכז לובריקון 6. במקרה הזה זה הכוח הנורמלי. זה הכוח הנורמלי. השאלה שלי היא האם שני אקוחות האלה שווים? במקרה של הבננה עד כמה שידוע לנו, הבננה הזאת נמצאת במנוחה לחלוטין לפחות ביחס ללובריקון 6 לובריקון 6 אינו מסתובב כלל והבננה הזאת לא נעה ביחס ללובריקון 6 היא אינה מייצה באף כיוון היא בשום כיוון הכוח השקול לה חייב להיות אפס, בכל הכיוונים. כל הכוחות חייבים להתפס. במקרה של הבננה הכוח הנורמלי מתאזן עם כוח הכובד. שני הדברים האלה, הכוח הנורמלי, הכוח הנורמלי שווה בדיוק לכוח הכובד פנימה. הסכום שלהם שווה ל-0. הם מקוונים בכיוונים שונים. היינו להגיד שהכוח הנורמלי ועוד כוח הכובד סכומם 0. לשניהם בדיוק אותו ערך מוחלט. הם מקוונים בכיוונים הפוכים. על כן, כשמחברים אותם הם מקזיזים אחד את השני. לאחר שעשינו את הניסוי המחשבתי הזה, נחזרו לגרב הכפוש שלנו. כפי שכבר ראינו, הגרב הכפוש מסתובר סביב לובריקון 6 בגובה 0 לנצח נצחים. במיירות של אחד כמש אנו יודעים שכוח הכובד פועל עליו לכיוון מרכז כוכב הלכת ושישנו כוח נורמלי המונע ממנו לצלול לכיוון מרכז כוכב הלכת השאלה שלי היא במקרה של הגרב הכפו האם שני הכוחות האלה שווים כמו במקרה של הבננה? במקרה של גרב כפו הגרב הכפון נמצא בתנועה. אם לשני הכוחות האלה היה אותו ערך מוחלט, אם היה להם אותו ערך מוחלט כשהם מקוונים בכיוונים הופכים, כפי שציירתי אותם כאן, הם היו מתכזזים לגמרי. כלומר שקול הכוחות היה שווה ל-0. שיהיה ברור, אם הכוח נורמלי ועוד הכוח הכובד מכזזים אחד את השני, אם זה שווה ל-0, זאת אומרת שאין בכלל כוח שקול, אין כוח שקול. על כן הגוש אינו מעיץ לשום כיוון. גוף הנמצא בתנועה יתמיד בתנועתו. הגוש הזה, אם אין עליו כוח שקול, הוא לא יישאר על פני כוכב הלכת. הוא ינוע בקו בקיבון בכיוון המשיקי, מהרגע הזה, לא נצח ניצחים. אבל אנחנו יודעים שזה אינו מסלול הגוף. הוא היה צריך להמשיך לנוע ולברוח מפני כוכב הלכת. אנו יודעים שזה לא מה שבאמת קורה. הוא מסתובב מסביב לכוכב הלכת, זהו מסלול מעגלי, ומכיוון שזהו מסלול מעגלי, אם אני מצייך התח של המסלול הזה, אם אני מסתכל על המסלול זה מסלול מעגלי, הגוש נע ככה, הוא כל הזמן מועץ. הוא כל הזמן מועץ לכיוון פנימה. יש לו תועצא לכיוון המרכז. כדי שלא שתיה לא תועצא לכיוון המרכז, חייב ליפול כוח צנטריפוגטלי. במקרה של הבננה הקפואה, נמצאת במנוחה שני הכוחות האלה מתכנסים. אבל במקרה של הגרב הקפוא, אני נמצא הגרב הקפוא מסתובב לנצח נצחים. הוא מסתובב, יש לו מסלול מעגלי. קיום כוח צנטריפוגטלי יש ישנו כוח שכולו מכוון כלפי מרכז המעגל. במקרה הזה הערך המוחלט של הכוח הכובד גדול יותר מהערך המוחלט של הכוח הנורמלי. אין לנו את המצב הזה במצב הזה, הוא לא היה מסתובב. יש לנו את המצב הזה בו קיים כוח צנטרפטלי. הערך המוחלט של כוח הכובד הוא קצת יותר גדול מהערך המוחלט של הכוח הנורמלי. ישנו דבר מעניין שכדאי לחשוב עליו. אולי נעסוק בכך בסרטון הבא. מה היה קורה אם הגוש היה מתחיל לנוע מהר יותר ויותר? אם הגרב הקפוא היה מעיץ גם בכיוון המשיקי. איך היה משתנה יחס שני